Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινοθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Οι ε, Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερων τα ημέρα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Και οι μέτερες δυνάμεις του πατρίου εδάφους. <κυρίου> λοιπόν, βρισκόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 1930. Ο Χίτλερ έχει καταλάβει την εξουσία στη Γερμανία, όπως και ο Μουσολίνη στην Ιταλία. Ο φασισμός, ο ρατσισμός και η δικτατορία επικρατούν στην Ευρώπη και η ειρήνη απειλείται. Τα σύννεφα του πολέμου σκεπάζουν τον ουρανό της Ευρώπης. Ο Χίτλερ εξοπλίζεται επί και με μια φοβερή πολεμική μηχανή το Ζεπτέμβριο του 1939 επιτίθεται. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ξεσπά. Τα αποτελέσματα του πολέμου δεν είναι θετικά για κανένα. Η μία μετά την άλλη οι χώρες της Ευρώπης πέφτουν στα χέρια του Χίτλερ. Είναι ξημερώματα τη 28η Οκτωβρίου 1940. Οι σιρήνε του πολέμου ουρλιάζουν σε όλη την Ελλάδα. Οι καμπάνε χτυπούν σαν μανιασμένε. Ο πόλεμο άρχισε και στην Ελλάδα. Η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο. Ένα ρήγος διαπερνά τη ραχοκοκαλιά τη Ελλάδα. Ακούγεται το πρώτο πολεμικό ανακοινοθέν ο Μουσολίνη δεν ξέρει καλή ιστορία δεν ξέρει πως τούτος ο λαός γεννήθηκε με ψυχή αδούλωτη στο ψυχρό τηλεγράφημα του Μουσολίνη ο λαός μας απαντά με μία κραυγή όχι, όχι, δεν θα παραδοθούμε όχι, θα πολεμήσουμε και θα νικήσουμε Η Έλληνε φαντάροι, ατρόμητη και γενναίοι καθώς ήταν χωρίς να σκέφτονται ούτε την πείνα, ούτε το κρύο, ούτε τις κακουχίες που είχαν να αντιμετωπίσουν, αλλά ούτε και τους εχθρούς οι οποίοι ήταν πολύ περισσότεροι και είχαν πολύ πιο καλά όπλα από τα δικά τους, ενώθηκαν όλοι μαζί σαν μια γροθιά και σαν αδέρφια και κατάφεραν να αντιμετωπίσουν και να πολεμήσουν απέναντι στους εχθρούς και τελικά να τους νικήσουν. Τα αλβανικά βουνά γράφτηκε με ανεξίτηλα γράμματα το έπος του σαράτα. Ο Μουσολίνη τσακίστηκε, τον κερδίσαμε. Τα γελαστά και χαρούμενα παιδιά, φοιτητέ, στρατιώτες και ανθιπολοχαγοί όλοι ξέρανε καλά την ιστορία της πατρίδας μας. Τα βάσανα της Ελλάδο η αλήθεια είναι ότι δεν σταμάτησαν ποτέ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα σας τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, εγώ και ο Γκάντι. Προς το παρόν σας αφήνουμε. Γιορτάστε αύριο την 28η και καλό είναι να ξέρετε την ιστορία μας. Θα σας χρειαστεί να τη λέτε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας.